سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول میں ہی مدد کیا نہیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کعنات فضول میں ہی بنا دی کیا ہم جانوروں کی طرح کھائیں پیے اور معیاشی کریں اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتے نہیں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن میں شرماتا ہے وما मतलब है मैंने गिर और इंसानों को अपनी इबादत के लिए